Представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішов на співпрацю з росіянами, готуються до евакуації з тимчасово окупованої Василівки. Про це Суспільному повідомив міський голова Сергій Каліман. Приїхала ця Романіченко, собирала колаборантів і обговорювали план евакуації їхньої з території. Романіченко була як там, як мер міста Васильівка. Вони зараз панічні настрої. Це було і в этом, і в Михайлівці так само, деякі вже навіть поїжджали. Вони на цій території говорять, що в найближче время буде наступ.